نات نبی लिखना نا نبی لکھنا اور پڑھنا نات نبی لکھنا اور پڑھنا اے مومن آسان نہیں ناتنبی لکھنا اور پڑھنا کہ ناتے نبی لکھ نہ اور پڑھنا اے مومن آسان نہیں اے موم آسان نہیں جو نہ کرے جو ن کرے تو صرف نبی کی جو کرے تو صف نبی وہ ایلے ایمان نہیں جو ن کرے تو صرف نبی کی وہ علے ایمانہ جو ن کرے <intent>? جنگ کے میدان میں ایک بوڑھی جنگ کے میدان میں ایک بوڑھی لے کر جنگ کے میدان میں ایک بوڑھی یہ جنگ کے میدان میں ایک بوڑھی مائی بچے لے کر مائی بچے لے کر اور بولی اور وہ بولی اور وہ بولی آپ کی جان سے کر میری جان نہیں اور وہ بولی آپ کی جان سے بڑھ کر میری جان نہیں اور وہ بو شہادت میں بھی پیلوں جام شہادت آقا کا کلمہ پڑھ کر میں بھی پیلوں جام شہادت آقا کا کلمہ پڑھ کر میں بھی پیلوں کہ میں بھی شہاد آپا کا کلمہ پڑھ کر آقا کا کلمہ پڑھ کر باطل سے باطل سے گھبرا کر جینا باطل سے گھبرا کر جینا یہ مومن دل سے گھبرا کر جینا یہ مومن کی شان نہیں با دل سے نعت نبی لکھنا اور پڑھنا اے مومن